Piju oboje a ráno si většinou dávám šálek kávy, odpoledne už spíš čaj. A piju hodně kávy a piju taky hodně čaje. Já si do kávy nedávám nikdy mléko ani cukr. Obojí. Piju kávu i čaj. Poslední dobu teda hodně kafe. Černý kafe. Ne, bez mlíčka. Mám velmi ráda kávu, dobrou kávu, si dám ráda. Piju kafe pouze s cukrem, bez mléka.